Зараз на території Хмельницького аеропорту відбувається підготовка рок-музикантів до виступу, перевірка звуку та апаратури. Попередня реєстрація автомобілів завершена. Забиті всі місця, зареєструвалося біля 700 машин. Починаємо запускати машини о 16-й годині, і вже концерт починається о 19-й, і тоді запускати ніколи не будуть, і всі, хто захотять виїхати впродовж концерту, Зад вже, заїхати не змогло. Додає, в цьому році обрали Хмельницький аеропорт, на який глядачі приїдуть автомобілями і під час нього знаходитимуться в автомобілях через дотримання карантинних обмежень. Був вже досвід тут виступу гурту без обмежень. І взагалі, коли думали про те, як зберегти соціальну дистанцію між глядачами, то вирішили, що фактично цей формат буде найвдаліше, і саме вдале місце для розташування автомобілів знайшли саме тут. Вокаліст гурту «Моторола» Сергій Присяжний каже, за час локдауну музикантам не вистачало живих виступів. – Робили деякі онлайн-виступи, але це все, звичайно, ні, ні, ні про що, тому що, перш за все, дуже важливо – це візуальний контакт з людьми, які слухають, які сприймають твою музику. – додає про виступ свого гурту на фестивалі. – Ми підготували програму, яка складається як з відомих наших пісень, так і покажемо декілька треків, які входять вже в нову програму які будуть представлені на, другому, ой, на наступному нашому альбомі, який ми зараз готуємо. За словами начальника управління культури та туризму Хмельницької міськради Артема Ромосюкова, фестиваль Рокенбух триватиме два дні. На нього витратили 1 мільйон 600 тисяч гривень. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.